امروز قراره که گرانترین قزای دنیا رو با هم میل کنیم. آمادگیش رو دارید؟ بفرمایید. بریم. خیلی خوشمیدین همراهان گرامی. به قسمت جدید از کومان به همراه من و آقای دستپاک. امروز تصمیم گرفتیم گرانترین قضاها رو از نقاط مختلف این کره خاکی بخریم. قرار از پس از خوردن بهشان امتیاز دهیم و ببینیم که آیا ارزش این قیمت بالا را دارند یا ندارن؟ ندارند. ندارند. می‌بینید. خانم روانگل لطف میکنید قضای اولمون رو معرفی کنید بچه چرا عوض شدیم؟ خب بالاخره وقتی داریم قضای شیک و گلون چیز میکنیم ما هم شیک هستیم دیگه. الو الو هفت میلیارد زنگ نست زیر ده به ما زنگ نستم بخوا افری بخوا بله بله بسط زبتم بگو بسط زبتم بسط زبتم مرس بله چش صداش اول؟ شیک بود چوری اون لاتش غذای اولی که بعد امتحان کنین استیک وگیوه کیلوی 600 دلار این گوشت یعنی چیزی که تونه حدوداً 200 دلار قیمتش الان حتماً بگم ایده این ویدیو چجوریه من تو یوتیوب داشتم چی می‌گاشم اصلاً هم نصف شب که این ویدیو درباره خواب دادم که پرسهش چجوریه و چرا انقدر گرونه بعد کلاً کنجکاوشتم آره خاویر گرونه بسه درخشنده. با وسط هیجان انگیز شه ببینم دیگه چه غذای گرونیکی دنیا هست. امروز داریم لیست گرونترین غذاهای که تو دنیا هست رو با هم امتحان کنیم خب؟ که یکیشون وگیو بیفه. وگیو بیف ژاپن مثل گرونترین گوشت دنیاست. میگم اصلش یعنی وگیو بیف اصل باید حتما از از ژاپن آره، اومده باشه نه. باید خود ژاپن مدل مختلف داره. گاوا رو مثلا که ماساژ میدن و مثلا جد در جد در جدش رو مثلا میشناسن، شناسامه دارن. شناسامه دارن, دارن, دارن و اینا. بعد مثلا چند قرن اینا رو پرورش دادن که اون گاوی که آره. ازش این وگیو در ایمان اصلا نیست گوش جزء هست. میگه فقط ما من میگم ما خوده قالب شل شیل میشدند از یک آواه قیمتش رو. <تصفيق> <تصفيق> مثلی که هاشون هستن که حتی رو زمینی که رامیل به نرم باشه زیتون میذارن زیر فاش. خیلی. خیلی. آه قان. که دیکم تانش خیلی به مراتب بیشتر از ما میرسن به اونجا. ساد ساده. ولی خب بعدش. <تصفيق> من بعدم میبرم اشکالی خوب باشه خیلی گناه داره. آه آه آه آه آه. نرم بود. شگد. این بر تو. این تیکه ام که گل کارلوس خوام در آن گذاهم کار. مگه من که دست هم که 700 روز همینجوری به این گابا غذا میدن یعنی مثلا گاقای آدیو یک پنجام این نگه می‌دارن و بهشون غذا میدن واو واو بد نیست <تصفيق> خداست خیلی جدی خیلی خوشمزه است من اصلا کانسپتی که از گوش می‌شنوستی کامراموت فاوتین اصلا هیچ رفتی به گوش غذا ندارم هیچ خاطری دیت انقدر, دیت چربه، انقدر چربه، اینقدر اول که آب میشه تو 1 ثانیه آره، آب میشه, میشه. خب بعد انقدر چربه انقدر چربه که اصلا معلوم بود از چون خامش هم خیلی پر چربی بود اصلا خامش من به نظرم بیشتر چربی تو گوشت حتی حالت خامش هم میگم یهو بیا رو تاثیر که بچه ببینن اصلا ام. همش رد رد سفید بود کلش چربی بود بهش میگن ماربلینی خارجی میخارجی مثل که مثل مرمر میمونه چربیش یه سری مثلا یه نیمه خامی میخورنش تیکه گنده ک گونیمه من که الان خوردمه، شش وقت تو رستوران سفارشش نمیدادم. این که از این. چون که فیوریتم نبود اصلا ازش. خوشمزه است، ولی انگار داری چربی میخوری فقط. ما معمولا میگیریم یه زرشو می‌خوریم، بغاشو می‌ریزیم دور. میدم به سگ. گاواشون توی گاواشون رو تو ژاپن آکشن می‌ذارن. بعد مثلا هزار دلار میفروشن اون گاور رو. نه بابا، خود بخود یورو دیگه میره قاچش میکنه آره، ولی خودا تام می‌فوشه دیگه. اصلا من نمی دونم شاید چون من استیکس به نظرم من نه به نظرم ولی خب حتما زحمتو پروسه زیاده نه حتی من خورم واقعا اینو نمیتونم اصلا اگه هر روزم برام از این استیک س... س... س... نمیتونم فقط یه بارم ازم کرده باشی بیا این چل دلار استیکتو بگیر بگی. <تصفح> نظر چیه آب میشه زنه حالا خیلی چربه خیلی چربه خیلی چربه خیلی چربه هم من نخوردم راستش خوردی <تصفيق> خب بعدی اون خاویا دقیقا خیلی بیشتر با این آشنایی دارین فکر رو اسمینو شنیدم من <تص> یک بار زندگیم خوردم فکر کنم همون دفعه بود که رفتیم با هم پیتزایی بود بله گرونه ویدیوش هم هست باله باله. روم خاویا داشت حالا نمیدونم همین خاویا بود یا خاویا از تری بود چیزی واسه اینکه ای خاویارای مختلفی داریم. مثلا سلمانم داره کلا تو مثلا از اون گرون این خیلی خطرناکه از درگاهی خزره نیست اینا ماهی خوابیار بهش میگن ازون برون استروژن استرژن استرجن... ماهی که بسی که همون یه خوناده ازون برونه که اصلا انقدر ازشون اشون خوابیار گرفتن أوه. که کمیابتر شدن و الان در معرض انقراض شدن این کوچکترین بست خوابیاری بود که ما خریدیم چیکه نمیخواستیم خیلی هم گرون باشه چیکه ردی خیلی خیلی خرد اگه چیزی جدی چدیو چیه؟ نمی‌دونم. انبرده می‌کنم اوه اوه اوه. بوی خاصی نداره. داره؟ بوی صابونی که تو به دستت زدی هست. <تصفح> بوی خاصی نداره، می‌خوای زیباست، زیباست, زیباست. تخم ماهی. چیزای گرم میشه تو این دنیا، آقای ایمان، آقای دستپ چیزای رندومی دوست داره. شیه میخوام ایتی که کمی برا سخته خالی خالی؟ پس پاچی؟ با نیمون کره؟ خوابی نیستی دیگه نه اصلا خوابی ها خور نیستن شیرز شوره که شوره خالی خیلی عجیبه کلن عجیبه ولی خالی خوردنش هم همین؟ یه قوائم شکر کن؟ کنم؟ بچه خونم چشام مزه انگار آب دریا دقیقا. خوردی واقعاً انگار آب دریا خوردی خب نمیدونم چهجوری میتونه انقدر دقیقاً مزه آب دریا بده مم. یعنی شوریشو انگار مثلا بری دریا جنوبی اینجوری کنی به خدا همین مزه است یه ذره شوریش کم تره غذاهای اینجوری احساس میکنم به مرور زمان پلت غذاییت بعد اونقدری کامپلکس بشه که مثلا مزه عابده علیه باستت های جننگیز باشه ولی الان من که مثلا مکتان دوست دارم این مثلا خیلی مزه عجیبی داره. دارم عجیبه؟ من دوستش ندارم. تو نه ندوستش ششتی؟ ببین نمیدونم با باشی، اینقدر مقدارش کمه کلن نمیدونم از چیش بر لذت دارم من از زیادیه یک غذا لذت میبرم، <تصفيق> نه از کمیه کلوش بخواه اجازه بتید حروم نشد حتا الان چه مذهه؟ اصلا دوست دارم ملوهی که دوست ناریم هستان که دریا میده اسکول گرده بره بره بایین گرده بره بایین مثلا نیش میشه دیدم که مثلا رویه مثلا یه ذره میذارن روی نون خاصی آره اون او او او نون آب لیمونا. بگو که چی؟ ببین احساس چی م... هر چیزی ها اونجوری بخوری خوشمزه میشه، خب؟ می‌بینی احساس میکنم یه چیزه، یه ایونت بیشتر تو خونه آدمه موقعی که می‌خوام خواب یا بخورم، دورم جمع میشن، یه ذره با هم صحبت می‌کنن، یه ذره لاکچری واضیه. ولی خب می‌بینی دردناکی شیه. این که توی ایران بهترین مدلش هست، ولی خود ایرانی‌ها مطمئنا خیلی کمتر میخورن به خاطر اینکه درست انجام دیم آره یکی از اصلا گرونترین خوابیارا برای در این خوابیار دنیا پی کنم برای ایران <متصفح> <متصفح> خوب خب میاد جان آیتم بعدی آیتم بعدیتون ایبریکو همه من اینی که اصلا نشته بودم تا حالا اصلا همچی چیزی کچید داره شو میگم جونمونه گوشت خوکه گوشت خوکه که فقط هم باید خوک اصیل ایبریکو, ایبریکو باشه سیاه باشه پس پوسته س... سیاهه نه آره. دیدیشو تو فیلم‌ها آره دیدید آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. حالا فقط توی اسپانیا یا بعضی خوک خیلی خاصن آره فقط تو اسپانیا یا بعضی جاهای پرتغال این خوکر رو پرورش میدن که اینجوری از اشیامو ناراضی کنن بعد مثلا یه قانونای خاصی هم داره دیگه مثلا تو هر هکتار زمینشون فقط ده تا خوک میتونه باشه. و با فقط بلوت میشن که بهشون بخورن بعد چه اونجا که رفتیم یه دونه پا بود یه پای یعنی پای. آره سر رونه. رونه آره خوکی خوک بود. باید می‌فاید. اون رونه ازشون پرستم. مثلا چندین هزار دلار پولش بود. مثل اون رونه ازش. بود. بعد یه دستکی مخصوصی داشت باشه شو. اصلا کلا خیلی. یه دستکی کارده بانک شدیم اینطوری بهتون بگم. دست همه جا رو گفته ارد. دست نیومی. اوه دستم میوفته. وای. مخلص. بعد نزدیک میشم دی. زیباست. أوه،, اوه چقدر نمکیه دیگه پنج سال نمک خود خیلی شوره‌ نماد دوست ندارم من من مشهی باشم من دوست نداشتم خیلی چرب سین ها خیلی چرب آقا اصلا چرا کسایی که غذای گرون میخواد چقدر دنبال چربیه؟ همون فکر کنم غذای گرون هرچی چرب تر باشه بهتره نه هم گوشت اینجوری بود همینجوریه انقد که اصلا بهشون میرسن اینا چاق و چرب میشن دیگه من میتونم اولین من هیچو تو بره کارواسه خیلی خوشم اگه اگه تنجیزی باشه تو دنیایی که بخورم میخورم هر روز <تصفح> ولی حمد. اگر که انتخاب باشم. داشته باشم نه, نه. محصمت اینقدر گرونه <تصفح> ایته بعدی اون هست فوق را درست گفتم آره به معنی که... جیگر چرب آره برای اردک یا قاز مثل اینکه آره آره. که... من قبل از اینکه بذار اینو بهت توضیح بدم من وقتی که این لیسا در ورده بودیم نمیدونستم چیه دقیقاً اینم آره. غلطتم خریدمش اومدیم بعداً که سرچ کردیم که بهتون تو ویدیو درست حسابی توضیح دادیم که این چیه خیلی ناراحت شدیم غیر فروم خیلی اصلا بزاره. عجیب غریبه که همچین چیزی دارن میخواهم. اگر اگه نخریده بودم یعنی اگر میدونستم 100 درصد نمیخریدم میدونی سیستم اینا چیه به گورمون مثلا اینکه این اردکا رو به زور انقدر بهشون غذا میدم غذای چرب حالا میگم دقیقاً چه غذاییه که جگراشون چرب میشه مثل چربی ذرت آره بعد, زورت بعد مریضشون می‌کنه می از قسط انقدر بهشون هی میدم میدم می‌خونم می‌خونم تا اصلا در حد مردن خیلی خیلی هم واسه شون بده و خیلی هم اصلا چیست که با حالی نیست پر عذر من پروسیف و غلاده زمانبر و زحمتبر و گیرونی هم هست که این این یا تیکه ای که رو... الان جلونه اینقدر کوچیک شده اولا که مشروع میدم خواهمش بدهتون زرد زرد قشنگ یک تیکه چربی بود همین همینقدرش بود 25 دلار 30 دولار فقط یک چیز اینقدرش کلن خیلی باسم عجیبه که همیشون چیزی جاو انو تو این غذا چه اساس می گران خیلی برزن. جاها اصلا خیلی اصلیتش برای فرانسه این غذا ولی خیلی جای دنیا ممنوعه خوردنه من فکر زیادی پختمش آقای ما خدا رو شوش چون این مریضی رو داریم میخوریم خوریم بعد بعضی جاها لوله میکنن توی گلوی اردکه وقتی که دیگه نمیتونه زیادی بز خب رو بس دیگه می که این غذا چقدر خوشایند که. خیلی غذایه عالیه مخورانا <تصفيق> چیه اجابیه هست؟ بوی جیگر قشنگ بد نیست جدی؟ مزه جیگر میده دیگه جگر خودم خیلی خوشمست داره به مراتب ده هیچ میزنه جیگر خودم برژن بدی از جگره یه مزه بدی تو دن آدم نگم که انقدر اه کاره... صدمه بخوام بزن و اگه آنها آره است میدونی چیمیده؟ هاو جیگر عادی خیلی خوشسته از اینه ببینم احساس که هم خارجی ها با جیگر دل جیگره ای ایرانی ایرانی نرفتند اون تو میفهمه دنیا از کیه مزه جیگره موقع میدار رو اینطوری بزنه و رو بزاره با این نوم دل. من جیگر بیشتر دستارم نوبایی سگ دل بیشتر دستارم ولی دل و جیگر با هم خواهک وای من فقط جیگر دستارم وای یه جیگر که از بحار نارش یک اکباتان اینجا دل و جیگر هست؟ چیاری بده؟ مزهش شبیه جیگر مرغه به نظر من خوری جیگر مرغه مزهش خیلی شبیه جیگر مرغه جغور پغول جغور پغول نمیدونم جغول بغول نه اولش که خیلی توی سیستی آره شیک بودیه با جرستی برن ببین این یه قضایی داره که اسمی شد جغول بغو جغول بغو آره فرنصبیه خب آیت بعدی من از بوش می‌دونم چیه این یه چرافل بزرگه توت بزرگه توت <تصفح> <تصفيق> نیست <تصفيق> قارچه <تصفيق> این قارچه اینو قارچه بتونیم چرافل خب ایران بهش مثلی که میگن دونبلان کوهی جدی میگی دونبلان همونه دونبلان کوهی به این میگن خب اینو قارچه که دلیلی که توی ایران مثل که زیاده خب ولی اونی که همه هم بر ایتالیاست <تصفيق> اینم چرافل ایتالیاییه بس سفید داریم و سیاه داریم مثل این سیاهه فکر کنم از سفیدش ولی سفیدش به فصله چه قدای مورد میدونی چه طرزیقی که دوستان بین اینا خیلی خوشمزه است تا یه دلیل گرونیش اینه که فصلیه بعد همه جا شرایط آب و خیلی خیلی خاصی میخواد خیلی طول میکشه یعنی مثلا از وقتی که چمی یه یا رو داشته باشید دوباره مثلا 6 سال طول میکشه تا دقیقاً بعد طب مثلی که پیدا کردنش شما خیلی سخت که زیر زمینم یه سگای مخصوصی رو تعلیم میدن یا خوک اوه. یا خوک ها. که میرن دنبال ترافل بعد اینا رو پیدا میکنن بعد میکنم میارن همون نه. بعد از اینکه اونم پیدا میکنه در آوردنش هم این که سالم در بیاد کلی تکنیک داره اینا. خیلی پروسس هر کی مادر بزرگتر باشه غرونتر حتا ریس مثلا این زیاد اون خ... مثل اون گنده هاش گشتم اصلا میاد بعد آشنا بشی پارتی بازر داشی ششی یکی بچونه بس پیدا مگه باید. مواد مخدر اینه مواد مخدر میفوشه <تصفيق> مثلا میان تو رستوران آره آره یکی کی مثلا کارش فقط ترافله با یه کیف سامسونتوری میاد باز میکنه ترافلا مثلا میاد مثلا میگه میره خاستگاری میگن اقا چی چیکار میکنی فروشه خیلی مطمئنا دیگ ترافه دقیقاً دقیقاً همینه ولی هیچ وقت اینجوری خام اصلا خوشمزه باشه خام اینا یار میخورن یعنی رو استفاده میکنن بیا یا خیلی نازک نازک توی پاسبایی هیچ نیچی که اینجوری ترافل نمیخورم بیا به تو یه گازگانه تر بیا. اوه اوه گازگانه هره بده ما با دست مخورم تو دست مخوریم؟ آره آره آره خیلی مزه خاصی داره نه؟ اوه در خیلی شبیه مزه سیر میده ارفی میگن خارجی‌ها آره ببین من بعدا خوردم مثلا ترافل چیز خوردم پنیر و اینا توش ده. ولی همینطوری شو دوست ندارم نه، همینطوری شو کلافه نمیتونم کسی بخورم مثلا روی سیب زمینی می‌ذارم سیب زمینی سرعت کرده هم دوست ندارم روغنش من کلا مزه دوست دارم نه،, نه،, نه یه از مزش... یه حالت سیرگونه و مزه قویه مزه خیلی قویه با یک هم هست دفعه اول من خوردم اصلا خوشم نیومد دفعه دوم خوشحال ایم بعد یه کم کم سوشیه به مرور زمان خیلی خوشم اومد الان معذش خیلی دوست دارم آره الان خیلی دوست دارم ولی دفعه اول من مطمئنم خیلی بخورم اصلا خوششون نمیاد تا که خوردیم خوردم اینو اصلا <تصفيق> من بیشتر دوست دارم اصلا همشون نرمال ترن آره آره بعد موقعی که غذای زنگ در میاد و چیز میکنی آره هیچ حیونی هم نباید خوشی تا بتونی فقط یه که میرن بو میکنن دیگه آره آره همم فالی. خوب بینندگان عزیز امیدوارم که شما مثل ما کوریج سعی جدید آمخته باشید. یه مثال برام میذارین چرام سران دو. مثلا لزومن حجی که گرون باشه خوشمزه نیست. و مثلا من در مورد خورم یاد گرفتم که غذاهای بونجل رو بیشتر دوست دارم. مثلا آدم لارجری بازی نیستم. دوست دارم 1000 تومن بدم یه فرافل بخورم. ولی حالا جدای شوخی به نظر سلیقه سلیقه، اینکه سلیقه است خیلی سلیقه دوست نداره. من دوست ندارم. به نظر من تو کل اینا ترافل مثلاش بهتره. تو من به خاطر که بهترینش تو ایران هست خاویا رو دوست داشتم. این دوستوار اخو خوابیار خفنه ایران رو بکنه گوشت هم خوشم از من فکر نمیم اون واقعا فهم کنی فرق میکنه؟ نمیدونم شب هم فرق کننه نمیدونم حالا کامنت های برتر اینطوره به صورت یک شمشه تلهای بر راه بیارم بفرمایی میل کنیم بذاره تو گافتن دارم میلاد بر برخ آی با مثلا من در مورد خواهر گرفتم که قضاهای بنجل رو بیشتر رو ستیم خب بینندگان عزیز خیلی خوش اومدیم به یه قسمت جدید از کومان به همراه من و آقای دستپاک امروز تصمیم گرفتیم که غذاهایی از سراسر دنیا ولی همه گرون رو بخوریم ولی همه گرون رو امروز تصمیم گرفتیم گرونترین قضاها رو از نقاط مختلف این کره خاکی بخوریم یه دنیایی درست خودش ما ]まあ فقط ایران که بودیم یه بابایی می فیلم میداد تو سامسونت سیدی میداد. آقایی فیلم می داد خوش این اشکی ومپایریه نارده این جناییه من اونا رو دوستشم که سه تا نقطه روش می زشت نقطه دار بودن نایدام من اونا رو نایدام نقطه دار رو چکار که جایی موفقیتمون همون رو هم دار بچه هم ما سه تا پکیج موفقیت داریم که شما با خریداری اونها میتونید مثل ماها موفق باشید و از قضاهای لاکچری لذت ببرید از صفر میتونیم برسیم به ما خیلی هاتون میپرسیم که چجوری بدون سرمایه چجوری بدون تحصیلات اصلا نیازی نیست فقط شما کافیه که ده میلیون تومان به کارت من و کروش زرندوز که شماره شمیسیم خوبه که کش شرماران فقط شرماران فقط شرمارکه